Jag spelar heiden efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna. Tangenterna vill, milda hammare slår. Klangen är grön, livlig och stilla. Klangen säger att friheten finns och att någon inte ger kejsaren skatt. Jag kör ner händerna i mina heiden fickor. Och härmar en som ser lunt på världen. Jag hissar heidenflaggan. det betyder. Vi ger oss inte, men vill fred. Musiken är ett glashus på sluttningen. Där stenarna flyger, stenarna rullar. Och stenarna rullar tvärs igenom. Men varje ruta förblir hel.